Liviu Dragnea confirmă ruptura totală de fosta zoie, nu mă consult, nu m-a consultat, e strategia ei. Liviu Dragnea a fost audiat la GJ în dosarul în care a fost trimis în judecat de DNA în dosarul Gasp Teleorman. Dragnea spune ce a obosit. După șapte ore de audieri, i a vorbit despre decizia fostei sale soi, bombonica prudana, de a pe leti o parte din prejudiciul stabilit de DNA. Voi nu ai obosit? Eu am obosit reu. Nu trebuie să-mi dovedesc eu vinovia. Nu cer eu asta, habar n-am, Cine a cerut protecția jandarmilor? Nu știu dacă O, da o lovitură pentru el, după ce fosta soie a acceptat să peletească o parte din prejudiciu. Habar n-am, nu mă consult, nu m-a consultat. Doamne ferete, nu sunt subrat, e strategia ei, a avocailor. Am aflat ce a peletit prejudiciul las din ina, a spus Liviu Dragnea. Bombonica Crudana, fost asocia presuguiere dințelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri judecătorilor de la înalta curte de Casa Ciesi. A mierei încetarea procesului împotriva sa în dosarul Gasp Teleoman, susținând ce a afitat prejudiciul în acest dosar.